میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں جو کنٹرول ہے اسے آپ نے دبانا ہے نمبر نمبر پر پہلے لیفٹ کلک دبانا ہے کنٹرول دبانا ہے تو ایسے ایسے دھیرے دھیرے دباتے جاؤ تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ان اللہ اور ایسے کمپلیٹ کرنے کے بعد آتا ہے جمٹ کے ویٹ گیم آتا ہے تو ویٹ گیم آپ نے کھیلنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو مجھے بتا دینا میں آپ کے ہیلپ کروں گا ان شاء اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے آئکن کو دبائیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ ویڈیو آئے سکے لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں اگر آپ اس گیم اس گیم کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ گیم نہیں ہے اور ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ سے تو میرے چینل میں ڈاؤن لوڈنگ کا ویڈیو ہے یہ گیم کیسے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اس کا طریقہ ہے تو آپ اس سے ڈاؤن لوڈ جونا بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ مشکل. میں اکثر اس میں خود ہی اتنا ہائی پریشر ہو جاتا ہوں نا چلو چلو چلو چلو چلو چلو آٹھ سات گڈ یار انچالیس انچاس گڈ یار بہت there. زیادہ مشکل a آہا, اٹھا لوں گا. کوئی بات نہیں hey, oh, Ufff! Ufff! Oof! Oof! Oof! Oof! Oof! Yajax let you on. Here's your cigarettes.